Petre Roman distruge mitul ora. nu sublinierea i-a dat demisia la mineria de -a din iunie 1990. Filozoful Mihaiora a fost propus pentru titlul de cetățean de onoare al capitalei de grupul consilierilor În motivarea propunerii se menționează că Mihaiora a sub a dat demisia din guvern în semn de protest fac de mineriadele din 13 la 15 iunie 1990, fiind singurul ministru din guvern care a făcut acest gest. Povestea demisiei din funcția de ministru al Educației în guvernul Petre Roman a fost lansat chiar de ora, pe Facebook, în iunie E 2015 Doar ce în sus i premierul de la acea vreme, Petre Roman, contrazice varianta prezentat de filozof sublinierea i preluat de consilierii Usr. Contactat de Inpolitics. Roc, Petre Roman nu sublinierea i-a ascuns uimirea în lectură cu relatarea lui Mihaiora despre presupusa demisie din iunie 1990. Sunt surprins de povestea asta. Nu e adevărat deloc. Domnul. Pont Ora nu a demisionat și nici nu a avut vreo tentativ de a demisiona din guvernul meu, nu tiu cum de unde a putut să apară o asemenea informație. Nu doar ce nu a demisionat în semn de protest fa de venirea minerilor, dar, dacă vei aminti, în ziua de 16 iunie 1990, Cabinetul meu a emis un comunicat de presă în care, între altele, înfieram extrem de teios pe vreo patru pagini evenimentele din 13 iunie. Ori, îmi amintesc ce domnul Ora fusese acolo, în edina de guvern, există stenograme ale discuțiilor pleu cel care îl propusese pe Mihai Ora drept-ministru, în decembrie 1989 ora, au fost oripilai în acea din de guvern de ce s-a întâmplat în 13 iunie. Guvernul respectiv i-a dus integral mandatul până la final, în ziua de 28 iunie, când a intrat în funcție noul guvern. Rezultați din alegerile din 20 mai Eu vă spun cine anume a venit la mine I-a spus noi vrem să rămânem în guvern Domnul Iorai, Paul Corda Am fi încânt să rămânem în guvern I-au spus Paul Cornea era un prieten al lui, un fost mare activist comunist, pe care domnul Oral adusese în minister ca ministru adjunct. În anul acela a existat o singură încercare de demisie, domnul Andrei Pleu, în decembrie 1990. Când a fost povestea cu regele, dar după o discuție sever cu mine în adina de guvern, s-a rezgândit. Deci, nici vorb ca domnul ora să fi demisionat din guvern. Nu e adevărat. E foarte bine ca domnia sa să fie desemnat cetan de onoare, dar nu pe baza unei minciuni, a declarat Petre Roman, potrivit surse citate.